I den här filmen ska jag med hjälp av en cowboy och en indian förklara 180 graders regeln. Mellan två stycken skådespelare som agerar mot varann uppstår en linje. Den här linjen måste man välja vilken sida man vill placera kameran på. Där kan man sedan fritt röra kameran runt i 180 grader. Men man bör inte korsa linjen. Om vi filmar indianen från ena sidan linjen och sedan cowboyen från samma sida känns det naturligt för tittaren att de agerar mot varandra. Men om vi filmar indianen från ena sidan linjen och sedan cowboyen från andra sidan blir tittaren förvirrad. Så fundera var 180 graders linjen går i er scen och bestäm vilken sida ni vill ha kameran på.